Měření ulici SNP, kde je základní škola, provádí strážníci na základě žádostí od komise místní samozprávy, stejně jako další místa. Měříme teda hlavně u základních škol a jsou to například místa, kde není chodník nebo jsou místa, kde dochází k ohrožování účastníků provozu vysokou rychlostí vozidel a všechny tyto požadavky právě procházejí od občanů přes Komise místní samozprávy. Aktuální seznam míst vždy schvaluje policie České republiky a na každý další kalendářní rok dochází tato upgradeů těchto míst, zaž jsou vhodná, případně se objevují nová místa. Strážní samozřejmě nedělají jenom měření rychlosti, tato práce je takzvaně okreová naše měření rychlosti, kontrola červený a zákazy vjezdu jsou jedny z mála přestupku dopravy, kdy se věnujeme kontrole vozidel v pohybu, pak samozřejmě je to kontrola špatného parkování, překážky, silničního provozu a další. Měření už prochází, dá se říct, třikrát, čtyřikrát týdně podle možností a samozřejmě i podle klimatických podmínek. V Králové máme k 50 místům, kde se měří rychlost, dá se říct, během dne se dají zvládnout 3, 4 5 až 5 míst, v daném úseku strážníci měří hodinu a půl, dvě a v tuto dobu, když měří, ta dochází k velmi výraznému sklení dopravy. Řidiči si samozřejmě všimnou, je tam hlídka, že je tam měří, jo, v tu dobu tam je klid dopravě, řidiči uberou a má to samozřejmě i preventenní charakter, takže nejenom vybrání pokut od těch hříšníků, ale i celkově prevence té ulici.